Το κύριο Στονιχεύζης είναι ο συντονιστής του Υμβουριαστικού Κέντρου Υιονόημας. Γεια σας. καλημέρα σας, πώς είστε. Άριστα. καλημέρα σας, πώς είστε. Βλέπω, βλέπω κόσμο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Πώς είστε, βολιαστήκατε. Ναι. Μουσήτω. Μουσήτω. Μουσήτω. Μουσήτω. Μουσήτω. Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι από την πρώτη γενιά. Εντάξει, για να δοκιμάσει την επόμενη γενιά. Δόξα, το θεώρησε. Τελειώσαμε. Όλα καλά, πήγατε. Πολύ ωραία. Τον πάντα δεν κατάλαβα τι Δεν καταλάβατε τίποτα, γιατί έχουμε εξαιρετικέ δοσιλεύθερε εδώ. Σα προσέχουμε. Δεν ήξερε να είστε. Εντάξει, με τα ραντεβού, όλα καλά. Τέλεια. τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Και να προσέχετε, έχουμε και δεύτερη δόση να κάνουμε. Το ξέρουμε. Με πολύ χαρά αλλά και πολύ συγκίνηση επισκέπτομαι σήμερα το Κέντρο Υγείας στα Καμίνια. που αποτελεί ένα από τα πολλά κέντρα εμβολιασμού που οποία λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς, τους υγειονομικού. Για την τεράστια προσπάθεια την οποία καταβάλλουν, έχουν καταβάλει και καταβάλλουν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε, αυτό το, σε αυτήν την εξαιρετικά σύνθετη και δύσκολη άσκηση. Είναι η διαδικασία εμβολιασμού όλου του ελληνικού πληθυσμού, τουλάχιστον των συμπολιτών μα, οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν. Η διαδικασία του εμβολιασμού προχωράει ακριβώ όπω την έχουμε προγραμματίσει. Χθε κάναμε παραπάνω από 17.000 εμβόλια σε ολόκληρη την Επικράτεια. Έχουμε ξεπεράσει τα 140.000 140 εμβολιασμού από τότε που ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε με αυτή τη διαδικασία και με αυτή την ταχύτητα. Έχω πει πολλέ φορέ ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολλά περισσότερα εμβόλια, πλην όμως ο αριθμός των εμβολίων ως είναι καθορισμένος από τους περιορισμού που έχουν τεθεί από τις εταιρείε και από τις συμφωνίε που έχουμε υπογράψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρέψτε μου όμως και μία πιο ε, ανθρώπινη αναφορά. Βλέποντας πίσω από τις μάσκες τα χαμόγελα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, θα μπορούσαν να είναι οι μανάδε μας, οι πατεράδες μας, οι παφούδες, οι γιαγιάδες μας, διαπιστώνουμε για ακόμα μία φορά ότι η ελπίδα και η ισοδοξία δεν έχουν ηλικία. Και πρέπει να σα πω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητική αυτή η εικόνα. Νομίζω ότι θα την επιβεβαιώσουν και οι των συμπολιτών μα οι οποίοι προσέρχονται σε αυτή τη διαδικασία με του συγγενεί του, με ενθουσιασμό με αισιοδοξία και στέλνουμε αυτόν τον τρόπο ίσω το πιο ισχυρό μήνυμα διαγενειακή αλληλεγγύη, φροντίζοντα πρώτα και πάνω απ' όλα του συμπολίτε μα οι οποίοι έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και με αυτή τη λογική θα προχωρήσουμε και στη συνέχεια του εμβολιασμού. Όπω ξέρετε, έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για τι ηλικίε από 80. Έω 14 ετών. Έχουμε μια πολύ ήδη πρώτη θετική ανταπόκριση ε, ω προ τα ε, ραντεβού τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω τη άιλη τη και θα συνεχίσουμε ε, με αυτού και με ακόμα γρηγορότερου ρυθμού. Και πάλι ένα ε, θερμό ευχαριστώ ε, σε όλου όσοι συντονίζουν αυτήν την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια και κυρίω ε, στου υγειονομικού μα, γιατρού, νοσηλευτέ, υποστηρικτή προσωπικό. Ούτε την υλοποιούν κάθε μέρα στην πράξη. Να είστε καλά, να είστε ό,τι και καλή χρονιά. Άρα Έχει... και οι δύο είχαν τα καλά του. Και εμεί οι ίδιοι μα οι